Simplement he baixat la meva mirada una mica més avall a el que feien els nens i he trobat interessant aquesta apropiació d'un espai, d'un espai que abans doncs, no, estava, no era pels nens, era un espai on se dedicaven a altres usos. Els meus fills coneixien els seus companys de Sant Felip Neri, perquè aquests nens van a l'escola de Sant Felip Neri, però en canvi no coneixien gent del seu barri no coneixien nens d'altres escoles del seu barri sempre i quan nosaltres no coneixíssim els seus pares. Eh, aquesta nova situació ha fet que els crius es coneguin. La plaça sigui un espai de socialització, que a partir d'un fem plaça a la plaça Reial eh, es puguin trobar nens de Sant Felip Neri, amb nens de Baixeres, amb nens de drassanes i a partir d'aquí moment surti aquesta entre ells, sense saber-ho segurament, estiguin fent barri.